Kezdeti esős idő ellenére, az előzetes várakozásokat messze felülmúló számban szavaztak Magyarország első, országos előválasztásának első teljes napján. Idézi az Index.hu. Több tízszeres az online előválasztási érdeklődés, mint amit a rendszer ki tud szolgálni. Olvasható a Telex.hu oldalán. Főként a sátraknál volt nagy a forgalom, a szavazatok 93%-át személyesen adták le hétfőn. Számol be róla a hvg.hu. Ugye, milyen távolinak tűnnek most már ezek a mondatok? Mégis napra pontosan, egy évvel ezelőtt, 2021. szeptember 21-én, ez az egyetlen téma uralta a hazai sajtót és a közbeszédet. Az előválasztás. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Szalóki Viktor vagyok az Ahang munkatársa és az előválasztás alatti Veszprém megyei koordinátora. Több mint 800 ezer okom van arra, hogy most itt álljak és beszéljek. Ugyanis ennyien vettek részt az első országos szintű előválasztásban. És bár az áprilisi választásokat követően sokan a legkülönbözőbb módon emlékszünk vissza erre az eseményre, azt talán mégis vitán felül áll, hogy az előválasztás... A rendszerváltás utáni időszak egyik legkiemelkedőbb politikai innovációja volt. És valószínűleg hosszú időre beírta magát a történelem könyvekbe. Persze április harmadika után aztán sokan megkérdezték tőlem, hogy megérte ezzel foglalkozni? Ennyi időt belerakni, éjjel-nappal ezen dolgozni? A válaszom pedig mindannyiszor az volt, és hogyha most megkérdeznék, most is ezt mondanám, hogy akármennyiszer újrakezdhetném, én mindig ezt csinálnám. Hogy lehetett -e volna ezt jobban csinálni? Na ne, lehetett volna. Hogyha máshogy alakul a végeredmény, akkor lehet, hogy az áprilisi választások kimenetele is más lett volna? Még akár az is lehet. Elsőre lehet furcsa hangzik, de ez az előválasztás sokkal többről szólt, mint a választások végeredményéről, és sokkal többet adott, mint pusztán győztes és vesztes jelölteket. Ugyanis már önmagában az a tény, hogy a demokratikus értékeket valló társadalmi szereplők, a pártok, akik nélkül ez létre sem jöhetett volna, civilek és mozgalmak összefogtak és egy közös irányba fordultak, ez siker volt, mert ez megmutatta azt is, hogy mi, magyarok, hiába gondolkodunk százezer féleképpen a világról, mégis képesek vagyunk egy irányba fordulni és közösen cselekedni. Több mint tízezer önkéntes és aktivista amit zárójában jegyeznék meg, ez buda teljes lakosságának felelne meg. Nagyjából ennyien vettek részt az előválasztás szervezésében és lebonyolításában. Nekik pedig az egyik legfőbb motivációjuk az volt, hogy közösen létrehozzuk azt a folyamatot, aminek segítségével a választópolgárok maguk dönthették el, hogy kikinduljanak a képviseletükért. Persze, tehát kétség kívül voltak nehézségek is. Biztos sokan emlékeznek arra, amikor támadás érte az informatikai rendszerünket, és már az előválasztás legelső napján fel kellett függesztenünk a szavazást. De sokszor az időjárás sem volt kegyes hozzánk. Emlékszem, egyszer olyan nagy cél volt Veszprémben, hogy a főtéren felállított sátrunkból kifújt egy széket, amin történetesen az én kabátom volt rajta, a többiek nagyobb bánatára pedig még egy dobozházi almáspite is, majd mindez egyébként a sátor mögötti szökőkútba esett bele. De ezen nehézségek eltörpülnek. Az a tudat mellett, hogy ez valóban miénk civileké is volt. Ugyanis az előválasztást megelőző időszakban az a struktúra és a rendszer, amit a pártok és az ahan közösen kiépítettek, egyedülálló volt. Több tucat koordinátorral együtt tízezernél is több önkéntest készítettünk fel arra, hogy mit kell csinálni a sátrakban és a mozgósítás során. De... Az ang nemcsak a humán erőforrás biztosításában, vagy a szavazásra való buzdításban vette ki a részét, hanem már a folyamatok legelejétől kezdve helyet kért magának a pártok asztalánál, és több civil szervezettel együtt felügyelte a folyamatokat, és biztosította a civil kontrollt. Ez pedig sokkal többről szólt, mint pusztán a kormányzó alternatíva kiválasztásáról. Ez volt az a demokratikus ellenőrző szerep, amely sokszor sajnos a rendes választások és a különböző társadalmi egyeztetések során is hiányzik. Emlékszem, az előválasztás második fordulójának legutolsó napján Veszprémben voltam. Véget ért a szavazás, és lezártuk az urnát. Összecsuktuk a sátrat, és egymásra néztünk azokkal, akik aznap ott voltunk, és csak annyit mondtunk, megcsináltuk de sokkal több volt, mint egy egyszerű, hurrá, vége van érzés. Mert ott abban a pillanatban tudtuk, hogy valami olyasmit csináltunk, amire eddig még soha nem volt példa. Több mint 800 ezer embert mozgattunk meg fiataloktól az időseken át mindenkit. És büszkék voltunk magunkra. valamit éreztünk, amit sok-sok éve nem élhettünk át. Ugyanis politikai, sőt, társadalmi sikert értünk el. És persze tudom, hogy sokan akár most itt a közönség soraiból is, vitába szállnának velem ezen mondatok hallatán. De én mégis azt gondolom, hogy szerintem mindez a végeredményektől függetlenül állítható. Mert volt, akinek visszaadtuk a hitét, hogy érdemes közügyekkel foglalkozni. És volt, akinek az előválasztásban való szervezés és önkénteskedés jelentette az első igazi politikai ősjelményt. De ami ennél is fantasztikusabb volt, hogy volt egy időszak. Amikor több ezer ember mondta, az büszkén, hogy én a hangos vagyok, és azért vagyok itt, hogy a választás tisztaságát felügyeljem. Na pontosan ez az az érzés, ami minket is arra ösztönöz, hogy folytassuk a munkánkat. Hogy álljunk ki a legelesettebbek mellett, és hangosítsuk ki azoknak a kiáltását, akiket nem hallanak meg a díszes palotákban. És ne csak négy évente gondoljuk azt, hogy tehetünk valamit a közügyekért, hanem szóljon erről minden napunk. Persze Pártpolitika, hatalmi játszmák. Ezek mind-mind sokszor azt éreztetik velünk, hogy nincs értelme ezzel foglalkozni, hát úgysem változik semmi. Pedig nem szabad elfelejteni, hogy a politika és annak szereplői vannak miértünk, és nem pedig miértük. Mert a hatalom a mi kezünkben van, és ezt mi soha, de soha nem adhatjuk fel. És szokták azt is mondani, hogy a demokráciának ára van. És vajuk ezt mondja, igazat mond. Ugyanis ha a demokráciának az az ára, hogy esőben, fagyban, szélben, kilométereket kell sétálnunk és szórólapoznunk, akkor az. Ha pedig az az ára, hogy minden egyes nap beszélgetnünk kell a környezetünkben élőkkel arról, hogy mi is ami mi ügyünk, és hogy megértsék ők is ezt, akkor azt kell csinálnunk. Egy valamit nem tehetünk. Nem maradhatunk csendben. Mert akkor azok a pöffeszkedő hatalmasok fognak gúnytűzve röhögni rajtunk, akik most is pároslábbal tiporják sárba a demokráciát. Cselekednünk kell tehát, és hallatni a hangunkat. Mi az a hang eddig is ezt tettük, és ezután is ezt fogjuk tenni. De az előválasztást követő kampányidőszak, majd a választások végeredménye megmutatta azt is, hogy pusztán egy Budapestről irányított folyamattal nem lehet valódi társadalmi változásokat elérni országosan. Márpedig mi valódi változásokat akarunk. Egy szolidáris, igazságosabb társadalmat, ahol mindenki hangja hallhatóvá válik. Mindezek okán pedig most is azon dolgozunk, hogy hamarosan országszerte létrejössenek olyan ahangcsoportok, amelyek egyszerre lesznek képesek a helyiek ügyeit képviselni, és közösen tenni a társadalmi igazságosságért. Így hát most titeket is arra kérlek, hogy akarjatok ti is változást. Szerveződjetek, csatlakozzatok az AHAN közösségéhez, és találjuk meg együtt, közösen azokat a kapcsolódási pontokat, amelyekkel helyben tudunk cselekedni. Mert az, hogy egy évvel ezelőtt az előválasztáson több százezer ember kifejtette a véleményét, nem egy pillanatnyi csodának kellene lennie, hanem a mindennapjaink részének. És zárásként engedjétek meg, hogy ezeket az üzeneteket, az utolsó sorokat ne nektek, hanem a döntéshozóknak fogalmazzam meg. Ugyanis innen is üzenem nekik, hogyha az emberek bevonása nélkül akarnak luxus beruházásokat zöld területeket kivágni, tavakat beépíteni, vállalkozók százezreit egyik napról a másikra el lehetetleníteni, vagy. Egy gazdasági válság kellős közepén több milliárd forintért játékokat vásárolni? Hát mi ott leszünk. Csak most már sokkal többen. Bizony ott leszünk, egyre többen, szervezettebben, hangosabban, és nem fogjuk hagyni. Köszönöm szépen. <tos>